Živjo po lepo pozdravljeni v Sladki Akademiji. Poglejte, kako hud kaktus sem kupil v Lidl, Slovenija. Res imajo hude lončnice, pa tele rezen odsveti. Ja, Tist ga najemljam, preveč vrat, ki imam rad v loncu. <laughs> Ampak kaktus sem pa vzel zato, ker bomo danes pripravili tak prav karibski tropski kolač, no, tudi ananas bo še vnoter, uh, ki se imenuje Kolibri kolač. Da jih krpeč. To, kar so mi iz režive sporočili, da kaktus mora biti, ne raste v tropih ali v karibih, jaz ne vem, te dejsteve ne bom preverjal, če sem vas zavajal, se upravičujem, jaz bom pa vsajen ta kaktus ko mi je lep. V večji skledi premešamo moko, sodo bikrbono, kardamom, cimet in so. Z posodo mešalnika dodamo ananas, kar iz konzerve. A ste vedeli, da če uporabite srov ananas, ta zelo na neprijeten način ne reagira z mlečnimi izdelki in zelo rad zagrni. In tudi zato mi uporabljamo danes ananas kar iz konzerve. In ko dodajate to zadevo noter, ne dati samo koščko ananasa ali pa samo tekočine. Vse, boj ga pomalo. Vse upravičujem, ne vem zdi, kam tako ga pomaljalo. dodamo še koščke banan in vse zmešamo v gladek pirej. K pireju dodamo orjav in navaden sladkor. Prilijemo še olje, dodamo jajca in kislo smetano. Samo še vanilijev ekstrakt dodamo v skledo in imamo praktično pripravljen tale naš kulibri kolač. Dodali bomo pa potem, ko tole zmešamo, še grobo nasekljane ali pa lahko tudi krcele, orehe oziroma mi bomo dodali pekane. V dodamo nasekljane pekane in primešamo suhe sestavine. Vse dobro premešamo. Vse, kar moramo narediti, je tole maso za kolibri kolač vlit v pekač. Jaz sem vzel 22 x 22 cm kvadratni pekač, v bo pa tudi, če zamete 20 x 30 cm, da ga sam mal namastiti pa peki papir na dno, pa ob obstraniti, da boste lažje vzeli ven potem, ko bo pečen. Te pa to sam vlijemo noter in damo pečico. Kolač zdaj prestavimo v pečico, pekli ga bomo brez ventilacije pri 175 stupinjah Celzija. Pečemo ga od 50 minut do neke ene ure. Pri 50 minutah začnite preverjati pečenost kolača. Je pa res zelo sočen kolač, tako da ne se bat peči malce. Ne. Pečen kolač ohladimo in pripravimo kremo. Zmešamo maskarpone, krmili sir in sladkor v prahu. Dodamo vanilijo in premešamo z mešalnikom. Po potrebi lahko dodamo še malo mleka. Kolač po potrebi izravnamo in ga premažemo s kremo. Kolač je zdaj res končno pripravljen in ga lahko že kar kot takšnega napademo. Lahko ga pa tudi malce zdekoriramo. Jaz bom za dekoracijo uporabil pekane, ki so seveda tudi notri v kolaču in pa eno posebno zadevo imam. In tole so rožice narejene iz ananasa. Ne bote verjeli, to se naredi pa tako, jaz sem to že nekaj časa nazaj naredil in sem imel ta prvi razstavljen. Skratka, naredi se tako, da ananas res na čist tanke šnitke narežemo, lahko tudi na salamo reznico, če jo imate, posušimo zadevo in potem damo na peki. In pečemo v pečici 120 stopin, tam nekje od pol ure, pa tudi do dve ure, lahko traje, odvisno koliko je vaš ananas sočen. Ko je dovolj suho in še toplo, lahko pa to rožico oblikujemo in postavimo v modelček za mafije, potem postane takšne. Vse, kar je preostalo, je to, da ga še okrasimo. in postrežemo. Dobr tek.